Let's go! Reloading! Cover me! First point for the red team! اچھا <تصفيق> سرکار کر بھائی ایسے کیا کر رہا <تصفح> spree for the red team Please. enemy down reloading! nice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 We'll be... THANK <laughs> YOU. مار رہا کنٹ کام نہیں کر رہا Team victory!